جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں کہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم جائیں ان پر فرشتوں کا نظور ہوتا ہے نہ کوئی غم کرو نہ خوف خوشیاں مناؤ جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا اللہ کی ربوبیت پر اطمینان جب انسان کو ہو جاتا میرا رب اللہ ہے ربی اللہ انسان کے لیے نہ کوئی کھٹکا نہ کوئی خطرہ نہ کوئی خوف نہ کوئی حدود جو کچھ ہو, ہو رہا ہے کس کے عزم سے ہو رہا ہے اللہ کے عزم سے اللہ کے, اذن کے بغیر پتا تک نہیں ہلتا یہ کوئی اندھا بہرا مادہ نہیں ہے جس سے مجھے کوئی خوف ہو اندھا بھیسا چلا رہا ہو اس سے تو ڈرنے کا ان ہر انسان کو ڈرنا چاہیے نہ معلوم کس کو ٹکر مار دے لیکن نہیں اس کائنات کو چلانے والا ایک سمیع و بصیر خدا ہے یہی بات ہے جو حضور نے فرمائی یہ ایمان کا حاصل ہے لبے لباب کہ دیکھو اچھی طرح اس بات کو ذہن نشین کر لو اگر تمام انسان مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے مگر جو کچھ اللہ نے لکھ دیا اور تمام انسان مل کر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے مگر وہ شے جو اللہ نے طے کر دی آپ پھر میں کہوں گا ذرا تاری کیجیے اسے فرض کیجئے اسے سوچئے اگر اس حدیث پر ہمارا دل ٹھکا ہوا ہو تو کسی سے ڈر ہوگا یہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے یہ میری رپورٹ خراب نہ کر دے یہ میری انکریمنٹ نہ رکوا دے یہ میرا یہ نہ بگاڑ دے یہ میرے یہ نقصان نہ پہنچا دے اس کا ڈر اس کا ڈر اس کا خوف اس کی خوشامد اس کے لیے جا کر طرح طرح سے اپنی عزت نفس کو ذلیل کروانا اس کے سامنے یہ سب کچھ کیوں کرتا انسان جب سمجھتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں میرا کوئی نفع ہے اس کے ہاتھ میں میرے لئے کوئی ضرر ہے یہ مجھے کوئی غزل پہنچا سکتا ہے یہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے یہ میرے کوئی کام بنا سکتا ہے یہ میری کوئی ضرورت پوری کر سکتا ہے اسی کا نام شرک ہے جہاں آپ نے یہ سمجھا کہ غیر اللہ کے اندر کوئی طاقت موجود ہے وہی شرک ہے بتوں سے تجھ کو امید خدا سے نو امیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے شرک تو یہ جس پر بھی تمہیں یہ خیال ہے کلمہ ہے یہ کلمہ ہے ذرا اس پر دل کو کبھی اگر آپ تصور کریں پھر فرض کریں دل ٹھک جائے اس پر